ايه ده يا ابوي اهو اهو بيرفع أيوة بيحط حديد في ايده الناحيه الثانيه ايوه حرامي اهو الحديد منك يا يلا يا عم يا له يا لهاني <تصفيق>